Чи краще заштукатурити шви в клаці газобетону, а навесні зробити утеплене пінопластом. Для фасаду краще не штукатурити щілини газобетону для міцнішого з'єднання. Ви мен... Ви не... Вибачте, Макс, але стик шви газобетону взагалі ніхто не штукатурить, це щось дивне у вас? Питання в чому надо дивитися, як ви газоблок клали. Якщо ви його клали на клейпіну, то він як решето. Продувається вітром, що писець. То його краще взагалі в сплошну прошпаклювати. Тобто взяти шпаклівку до газоблоку і просто прошпаклювати в сплошну. А потім весне ви поклеїте пінопласт. Діло в тому, що шпаклівка в системі стіна працює як вітробар'єр. Тобто не пускає вітер через тріщинки і щілинки там і так далі сна буде значно тепліше але штукатурити ніхто не штукатурить тому будь ласка пошпаклюйте і ви так ви будете мати гарний ефект там паче ще буде бабі літо я сподіваюсь і ви встигнете це зробити тому що там не потрібна вам якась висока якість просто прошпаклювати десь так 3 мм затовшки, і цього досить є шпаклівки з додаванням там оборощені з перліту, там тепло їх звуть. У звичайно, якась.